Surga ini Allah Ta'ala buat bertingkat-tingkat. Surga ini dalam hadis sebut ada kurang lebih ada seratus lapis. Tapi yang disebutkan namanya dalam Quran tidak banyak. Tidak banyak. Surga yang paling bawah sekali kata para ulama' namanya Jannatul Khuldi. Surga Khuldi. Di surga yang paling bawah sekali. Dan ada beberapa ayat dalam Quran yang menerangkan tentang surga ini. Antaranya dalam surah Furqan ayat yang kelima belas. ...menceritakan tentang jannatul khuldi. Yang mana kata Allah Ta'ala... ...kul azalika khairun am jannatul khuldi... ...llati wa'idal mutakun. Katakanlah apakah azab lebih baik... ...atau surga khuldi itu yang lebih baik... ...kepada orang bertakwa. Allah Ta'ala bertanya. Cuma tuan-tuan... ...bila sebut surga khuldi... ...paling bawah... ...tuan-tuan jangan bayangkan... ...surga paling bawah ni ...macam hotel... ...tiga bintang atau bukan... Surga ni walaupun dia paling bawah, dia punya nikmat tetap luar biasa. Walaupun paling bawah. Dalam satu hadis Qudsi Allah Taala berjanji, Adatul Iba di Aku berjanji akan kurniakan kepada hamba ku yang soleh mala'ainarohat. Nikmat yang mata tak pernah tengok, wala uzunah sami'at. Linge tak pernah dengar. Wala khatera ala kalbi bashar Hatinya tak pernah terdetik pun Nikmat tersebut Hadis Bukhari Muslim Apa nikmat itu? Surga Surga ni walau paling rendah Dia punya nikmat tak pernah terdetik Maksudnya Dalam surga ada sungai Tuan-tuan janganlah bayangkan sungai dalam surga tu Macam sungai gombak ke sungai kelang ke tidak Sungai di mesti tak sama Dalam surga ada bidadari Jangan bayangkanlah beda dari ini cantik macam selebriti sekian-sekian, pelakon perempuan sekian-sekian, pembaca berita, TV sekian-sekian, tak ada. Dia mesti tak boleh terdetik dalam hati. Hatta dalam surga ada buah-buahan. Janganlah dibayangkan buah-buahan tu sama macam buah-buahan di Malaysia. Dia mesti tak akan sama. Itu surga paling bawah tu Macam mana surga paling atas? Oh, tak boleh gambarkan. Atas sikit daripada jannatul khuldi, namanya surga maqamul amin. Yang ini ada dirakamkan dalam surah Ad-Dukhan, ayat yang ke-51. Atas dari maqamul amin, surga darul muqamah. Apa surga darul muqamah ini? Ini ada disebutkan Allah dalam surah Fatir, ayat 34-35. Atas sikit daripada itu, surga darussalam. Ya ini Allah Ta'ala jelaskan dalam banyak ayat quran Antaranya surah Yunus ayat yang ke-25. Atas daripada Darussalam Jannatul Ma'wa Yang ini juga banyak sekali ayat-ayatnya di dalam quran menerangkan tentang surga ini. Antaranya dalam surah Al-Sajjadah ayat yang 19 Surah An nazian ayat ke-41 dan beberapa ayat yang lain. Kemudian atas daripada Jannatul Ma'wa Jannatul Na'im. Surga Naim ada diterangkan dalam beberapa ayat Quran. Antaranya surah Luqman ayat yang ke-8. Surah Al-Hajj ayat yang ke-56. Atas daripada Jannatu Naim namanya surga Adnin. Jannatu Adnin. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Quran. Surah Taha ayat 76. Surah Sad ayat 50. Dan beberapa ayat yang lain. Atas daripada Jannatu Adnin. Adnin ni. Kalau dalam eskatologi Kristian, mereka juga percaya tentang Jannatul Adenin. Orang Kristian, dia memanggil Jannatul Adenin ini Eden. Eden tu pahaman mereka adalah Jannatul Adenin. Atas daripada Jannatul Adenin, kemuncak segala surga, iaitu surga Firdaus. Surga Firdaus ini banyak ayat dalam Quran disebutkan. Surga Firdaus, Surah Al-Kahfi ayat 107. Surah Mu'minun ayat 9-11 disebutkan tentang Firdaus. Dan orang Kristian pun kenal dengan surga Firdaus. Mereka memanggilnya Paradise. Paradise adalah asal daripada perkataan Firdaus. Cuma, kalau amalan macam kita ini, iman cap ayam macam kita ni Firdaus ni tak layak. Teman -teman. Surga Firdaus ni post-class punya Firdaus. Surga yang pirdaus ni pers kelas. Yang layak masuk Firdaus ni Nabi-Nabi, para sahabat, orang solehim, syuhada, sedekin. Itu layak masuk Firdaus. Yang cap ayam macam kita ni, surga khuldi pun nasib baik boleh masuk. Kalau macam kita punya amalan lah. Macam rahmat kalau kita sedang kita ni. Firdaus ni tinggi sangat. Sebab tu, walaupun Nabi kata, minta-minta lah surga Firdaus, Tapi, terang-terang kita ni tak layak. Bukan potongan kita. Walaupun Imam Al-Ghazali pun terkenal doanya. Ilah ilah setulil pirdaus si'ah lah. Wala aku'a ala naril jahim. Kita pun buat nasyid dah lagu itu. Ilah ilah setulil pirdaus si'ah Tuhanku, aku tak layak masuk surga FirdausMu. Itu sedang Imam Al-Ghazali. Kita Haji Ghazali ya. Minta Pirdawh macam-macam. Dia dia tak confident masuk masuk Pirdawh. Sedang Imam Al-Ghazali. Tapi sebenarnya. Ada teknik kalau tuan-tuan nak masuk Pirdawh. Ada teknik dia. Dia masuk surga ni. Ada juga taktik-taktik kita kena buat. Macam kami lah dari Tanjung nak sampai ke sini. Kalau ikut main duduk belakang kereta. Pukul 10 pukul sampai, kena ada teknik lah. Potong kiri, potong kanan, ulu tangan. Assalamualaikum, baru boleh sampai 8 suku. Kalau tidak, pukul 10 baru sampai. Surga ni pandangan saya, jangan bayar plek-plek. pula. Boleh masuk kalau tahu teknik dia. Macam mana teknik nak masuk surga pirdaus? Saya bagi satu teknik lah. Sebab benda ni panjang lain tahun lah kita cerita. Macam mana nak masuk surga pirdaus? Satu teknik lah mudah. Tonton biasa dengan hadis Nabi selalu sebut, aku kalau orang yang buat sekian-sekian akan masuk surga dengan aku begini. Nabi tunjuk jari dia tu banyak kan hadis tu kita jumpa macam contoh Nabi sebut anak waqafil yatim fil jannati hakaza. Aku nanti dengan orang yang menjaga anak yatim dalam surga ini macam kata Nabi. Nabi selalu tunjuk jari dia yang macam ni hadis Bukhari Muslim. Bila Nabi buat begitu, itu tektik, teknik, tips Nabi nak bagi tahu, hang boleh masuk syurga sekali dengan aku. Aku tarik ah, ha, masuk sekali dengan aku. Ini macam. Macam mana cara? Pertama kata Nabi contoh, jaga anak yatim. Jaga anak yatim. Jadi jagalah anak yatim. Ah ha, tuan, tuan, macam kita ada sekolah di sini. Nanti hari sekolah jumpa dengan guru besar, beritahu. Cikgu ada berapa orang, budak derajah satu, derajah dua, berapa orang budak susah. Budak miskin, anak yatim. Saya tanggung. Pergi kantin beritahu, makcik kantin, kalau budak-budak ni main makan sini, free. Jangan ambil duit. Nanti bulan-bulan saya bayar. Dia orang nak bungkus, buat balik pun tak apa. Tak ada masalah. Saya belanja. Tuan-tuan buat amalan begitu, sampai budak tu de, de besar, dewasa, ini macam. Masuk surga dengan Nabi. Itu Nabi janji. You. Jadi balik kan tuan-tuan boleh bincanglah dengan orang rumah ya. Yang betul juga apa ustaz tadi bagi tahu. Kita ni amalan tak banyak nak masuk pirdaus tak lepas, tapi kita jaga anak yatim. Kita nak pelihara anak yatim di rumah-rumah kita pun tidak besar mana. Kita buat cara ustaz bagi tahu tadi, kita belanja budak-budak anak yatim nak sekolah. Abang pun pernah dengar ustaz lain ada pernah ceramah. Anak yatim ni kalau kita pegang rambut dia, satu helai rambut dia satu pahala. Jadi bayang kelah yang itu bawa kepala anak dia Kalau kepala mak dia kita kira sekali yang Lagi banyak kepala yang Jadi abang ingat kita two in one tu lah ya Ambil mak dia sekali dengan anak dia sekali Ibu tunggal sekali anak yatim Macam mana ya <laughs> Tonton tuan, tuan tengoklah dia punya reaksi nanti Dia tak cakap apa-apa Dia tak dia tak bantah dah dia dengar ceramah kan Dia pergi dapur dia asal parang je lah Serang serang serang Tahu apa dia buat kita tak tahu Serang serang serang serang Banyak ini saya tak cerita malah, lain tahun lah kalau ada rezeki. Macam mana nak masuk surga sekali dengan Nabi. Dia ada banyak pelihara anak yatim. Apa lagi ya? Mendidik anak perempuan sampai jadi wanita solehah. Kan Nabi sebut akan bersama dengan aku. panjang lain tahun kita cerita. Tuan-tuan sekalian. Walaupun surga Pirdaus ni kita tak layak. Ataupun surga yang ya Pirdaus ke Adenin ke Naim. Kita memang payah nak masuk. Tapi kita kena tanam satu cita-cita untuk menggapai surga-surga ini. Walaupun kita tahu kita tidak layak. Tapi kita tanamkan cita-cita, kita nak dapat surga-surga ini. Sebab antara satu surga dengan surga yang lain itu jauh. Katakanlah Nabi kita duduk surga Pirdaus. Tuan-tuan tengok nama, tak dapat Pirdaus. Duduk Adenin. Kita pun kata, ah, tak apalah Adenin. Bawah sikit daripada Pirdaus. Mana tahu Nabi hari Jumaat dia duduk tepi-tepi tembok ke boleh nampak? Eh Ada. Perdao antara adenin antara satu syurga dengan satu syurga tu jauh bukan dekat. Dalam hadis Nabi sebut antara satu syurga ke satu syurga ini bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Hadis Bukhari. Antara satu surga dengan satu surga jaraknya macam bumi dengan langit. Langit ni bukan langit kau oh, nampak firefly ke ber terbang ni dak? Langit ini cakrawala, universe Daripada bumi sampai universe Berapa luas universe? 20 billion light years Tahun cahaya 1 billion light years bersamaan 9455 billion kilometer Tak terjangkau lah Itu jarak antara satu surga dengan satu surga Sebab itu kalau betul-betul nak jumpa Nabi Doa lah dapat masuk surga sekali dengan Nabi Kalau tidak, tak dapat Memang jauh betul Jauh betul syurga ni jangankan jarak antara syurga dengan syurga punya nala besar syurga ni dia punya pintu dia pun besar pintu syurga setara mana besar pintu syurga dalam satu hadis nabi pernah menyebut wallazi nafsi bi yadihi ma ma, ma jannah la kama baina makkata wa busro. jarak antara satu daun pintu syurga dengan daun pintu dia yang satu lagi Jaraknya bagaikan jarak perjalanan Mekah ke Busra. Mekah ni ke Busra, jauh hadis Muslim. Busra ni sekarang terletak di selatan Syria. Daripada Mekah, kalau Busra, kita driving ikut darat 2488 km. Bawa kereta tak berhenti 25 jam baru sampai. Tonton tuan, tuan bayangkan, satu pintu dia di Mekah, satu pintu dia di Busra. Mungkin kita duduk di Penang, duduk di Malaysia, kita tak berapa faham. Ustaz, 2,488,000 km ni setara mana jauh? Beginilah. Tuan-tuan bawa kereta daripada Singapura. Ambil paling ujung, Tempinis. Tanjung Pagar lah, Tanjung Pagar. Ambil pada Tanjung Pagar. Bawa kereta, cross PIA, Pan Island Expressway. Pium, masuk Cosway, masuk Johor. Yo masuk Melaka, Melaka negeri sembilan, negeri sembilan Selangor. Potong NKBI, terus potong Utara. Ipoh, aa, masuklah sampai ke Penang Kedah, ke Perleh. Daripada Singapura sampai ke Yanggun, Burma, 2555 km. Singapura sampai Yanggun. Belum 2000, lebih kurang lah. Satu pintu di Singapura, satu pintu dia dekat Burma. Punya luar, satu pintu dia saja. Syurga punya besar. Syurga besar. Pintu dia sangat besar. Hadirin Anderan sekalian.